2022 كانت أحسن سنة في حياتي. كانت أحسن سنة في حياتي. وصلت على 1000 وعملت مقلب في سالم ودقني على. علقه وكسرت تليفون اياد وكلت نفس العلقه وفي نهايه السنه عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله سنه 2023 هتكون احسن